خلف القضبان الحديدية أجساد غضة عانت مرارة الاعتقال دون ذنب أو تهمة بجريرة آبائهم اعتقلوا وعذبوا وقاسوا أشد ما يمكن أن يمر على الإنسان من ظروف فما بالك بطفل؟ منهم من ولدوا داخل السجن وحرموا نور الحياة أو أبعدوا عن أمهاتهم وحرموا الرضاعة ومنهم من كبروا داخل السجن لتتخزن ذاكرتهم بظلال وحوش ترافقهم حتى بعد خروجهم جهات حقوقيه عده وثقت ارتكاب معظم اطراف الصراع السوري جريمه اعتقال الاطفال وتعذيبهم دون مراعاه شروط الاحتجاز التي تحافظ على جزء من كرامه الطفل وتراعي جسده الهش وحتى في المياتم ودور الرعاية يعاني أطفال المعتقلين معاملة تمييزية عن غيرهم من الأطفال ويصنفون بحكم المختفين قسرياً آثار نفسية وجسدية عميقة ترافق الأطفال طوال فترة احتجازهم وحتى لبقية حياتهم ما لم يتم معالجتها كالعزلة والخوف والعدوانية وضعف التركيز إضافة لسوء التغذية ونقص النمو والتهابات قد تؤدي إلى الوفاة